Після строкової служби залишився на контракті, говорить нацгвардієць Андрій. Отримав звання офіцера. З майбутньою дружиною познайомилися під час служби в зоні проведення тоді антитерористичної операції. Жінка займалася волонтерством. А то приймав участь і в 2016 році познайомився з дружиною, так як вона займалася волонтерством і консультував їх. Так ми здружилися, зустрічалися і вирішили одружитися, створити свою сім'ю. Андрій зізнається, любов до вишиванки, привела мати. Вишиванка для мене це дитинство, юність і сьогодення. Моя мама особисто, вона вишивала зараз так, як вона вже старша людина, вона не може сама, але всі сорочки, рушники, все вишивала вона власноруч. Тому тепло вишиванки я відчуваю як ніхто. Вишивали всі в родині, і бабуся, і мати, і вишивали вони ікони на церкву, так як тоді відновлювалося все повністю, і рушники, я скажу, і у нас у мене є два брати. І всі вишиті сорочки, які вишивалися нам, потім передавалися з покоління в покоління. Тобто і мій син має мою вишиту сорочку. Просто вишиванка відпорювалася, пришивалася йому на сорочку. У вишитій сорочці у шість років пішов до причастя, розповідає Андрій. Перший сповід ніколи не забудеш. Це було перше причастя, мені було шість років. Це була біла сорочка, голубими нитками, як зараз пам'ятаю, вишити на білій сорочці, знову ж таки ма за словами дружини офіцера Нацгвардії України Галини, вишиванки на Тернопільщині і вишиванки у Маріуполі різняться. Багато дуже вишиванок, таких орнаментів, більше квіткових. Якщо на Західній Україні це мережки, то на, на Сході України, саме Маріуполя, це більше такий квіковий орнамент. Родині Галини також вишивали. Ми самі вишивали, вишивали бісером, тому що там вже це було сучасне покоління, і мода диктувала свої правила, вишивали вже бісером кольоровим, більше там голубими, жовтими, кольорами білими, яскравими, позитивна вишиванка. І коли я перший раз її побачила, я зрозуміла, що це одяг не завжди. Він може бути як і посиденний, так і святковий. Чоловіком ухвалили спільне рішення одружуватись у вишиванках, говорить Галина. Коли побачили обох у такому одязі, під час карантину відкрили дім урочистих подій, розповідає жінка. Одружувалися ми в вишиванках в стилі, на якому я зараз діта. Ідея була наша спільна, тому що чоловік військовий. І ми розуміємо, що війна у нас не закінчилася ще з 14-го року. І хотілося створити такий сем Дозволено нам відкрити для двох зал, і ми одружилися, можна сказати, в такій дуже вже святковій атмосфері, при карантині. Одружувалися в цій вишиванці, в стилі «Нічний Тернопіль». За словами Галини, її день народження – 16 лютого, чоловіка – 16 червня. Дату одруження обрали 16 жовтня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.